Un cop tenim la placa Arduino, el que hem d'aprendre a fer primer és a connectar-la al nostre ordinador. Tenim el cable JAC, con costat el connectem a la nostra placa Arduino, l'altre costat la connectarem amb l'ordinador que utilitzem i obrim el nostre programa Arduino i per carregar un exemple, fem fitxer, exemples, bàsics i obrirem un programa que és el Blink, que és per defecte un dels primers programes que es fa, i per a com el carregarem a la nostra placa, ens hem d'assegurar cada cop que connectem l'Arduino, anem a Eines i veiem qui hi diu Port, i aquí hem de detectar on tenim el nostre Arduino Uno. El posem i aquí pujarem quan tinguem un programa. El pugem a la placa i veiem que el compila... Està actualitzant i quan diu pujada enllestida serà que ja hi ha el programa a la placa i com veiem aquest programa per saber si tenim connectada la placa doncs és aquest parpadeig que fa aquest llum de la placa.